هل خسرت اموالك في التداول؟ هل فقدت اموالك بسبب منصات وهمية وغير مرخصة؟ كذلك برامج التوصيات لم تقم باداء جيد وخسرت بسبب تقلبات السوق تريد ربحا مضمون وامن دون تعقيدات نقدم لك الحل مع منصة بلو بيري منصة ذكية تقوم بتداول عوضا عنك في جميع المنصات العالمية مثل الفوركس والعملات الرقمية بكافة انواعها تمكنك من توفير ربح شهري 10% مضمون مع سحب الارباح يوميا منصة بلو بيري منصة امنة مرخصة ومسجلة في المملكة المتحدة رسميا لا حاجة للتسجيل فقط اربط محفظتك واختر استثمارك بدون متاعب او مشاكل